چی از اینا نیست مثل پول فیات میمونه و برای خودش داره قانون میذاره که حالا هر حال بحث اون سازمانی که اینا داره منتشر میکنه و مورد وصول بودن اینها اهمیت زیادی داره این استیبل کوین ها خیلی شدی ای ها هست فقط نکته تو اینه که ای قیمتش با دلار داره بالا پایین میشه یعنی مثلا یه وچر پرفکت مانی 10 دلاری بخری 10 تا 26000 خورده ای یا وب بخرید 10 تا مثلا 26 خورده ای یه ذره بالاتر پایین تر هزینه شه ولی توی استیور کون همیشه مبلغ یکسانو شاید شب... ببین مثلا مثل چی میمونه شاید این کارتای هدیه با کارت های, و, کارت های و اینا آه... یا مثلا ایرانسل فکر می کنم دیگه الان کارت ها وجود داشته شب... می خریدن روس روشو... می یه کد بود مثلا شارژ 10 تومانی شارژ 5 تومانی یه همچین چیزی تو ای وچرا وجود داره امکان خرید و فروشش هست خیلی راحت تو ایران میتونید بخرید بفروشید حتی سایت پرفکت مانی هم میرین توی این اه... ترت پارتی ها یا پارتنریشیپ‌هاش که نگاه می‌کنیم یه سری اینسایتر ایرانی هم هستن که حاضر پرفکت تو می‌گیره مونتایید اون چیزام هستن‌ها پرفکت مانی پرفکت تو میگیره. معادلش شتابی ریال میزنه به حساب ایرانه. کسب و کارش معادلش مثلا صرافی یکی از اون داستانایی که میگیم گفتم بیل کلنگی میتونید بفروشید مثلا خدمات اینطوری را بندازیم کاربوت‌های متنوعی داره وچر‌های پرفکت مانی خب توی حوزه‌های مختلف استفاده میشه یه مقداری رد پولو میتونه جا, جا بکنه و هر حال تو همه چی این وجود داره یعنی چاغای دو است بیشترین ماهیت ببینیم کریپتوکارنسی مثلا میتونه فردا این اتفاق براش بیفته در صورتی که یک درصد پولش دنیا سال 2018 با چیز پول فیات انجام شده در صورتی که بگج با پول... بباص با یک درصدش با کریپتو الوابش با پول فیات انجام شده همه اون پول فیات رو ول یه درصد در چسبیدن تبدیل به فیات می کرد، خیلی راحت، کارمزد کم، سرعت بسیار بالا، دو تا وبسایت پرفکت مانی و وب مانی هست، فارسی گوگلش بکنی، کلی سایت براتون میاره که این خدماتو بهتون ارائه میکنه و خب به قابلیتای خوبی داره. توضیح ایردراپ رو با هم صحبت کردیم نمادش این مشابه همین شکله، توزیع رایگان توکن یک روش بازاریابی مدرنه، استفاده از ظرفیت ریفرال یعنی من به شما، شما به دوست دوست به دوستش، شما از این معرفیه داری استفاده میکنی، اگر داری از ماهی، اه... یعنی میخوایید روی ایژراپ ها اه... کار کنید اه... یه سری میگن ایژراپ هانتر، اکثرشون ها که تو یوتیوب نگاه میکنید هندی هستن و خوبم هم کار رو هم کار هم طرف هر کوین، هر توکنی میاد رو ایژراپش داره میره بالاخره یکی از اینا هم مثلا بشه مثل بیتکون، طرف بار خودش رو بسته بهترین کیف پول برای این مای اتر ولت توی قسمت کیف پول آموزش بهتون میدم که چه ایجادش بکنی. برای دریافت ایردراپ‌ها بعد این نقطه زمان بذارید مثلا یه اکانت تلگرام، توییتر، ایمیل داشته تو باشین چون بهتون میگم مثلا یه سری کار رو انجام بده، مارو فالو کن، این کارو بکن، این کامنت کامنتو بذار، اینو بزن ری توییتش بکن مثلا اینقدر میزنم حسابت تو مای اتر ولت میتونید ببینید مثلا اینقدر از این توکنه ایردراپ شده تو حسابت و شما میتونید ازش استفاده ببین بعداً میتونید بفروشی اما نکتهش که اینا همشون تو همه البته صرافی محدودی اینا رو پوشش میده بعد برای تو همون صرافیه بفروشی یه خودی گیرو داره ولی به عنوان یک سرگرمی و یک محل درآمد میتونید ازش استفاده کنید از وبسایت او و او شما میتونید اطلاعات کاملی رو در خصوص این ریفرال ها و ایردراپی که گرفتید به دست بیارید و خدمتتون هر شد که حواستون باشه توی این ایدرآپ‌ها یه مش آدم گرد نشستن دنبال اینن که جیب بقیه رو بزنن مثلا میگن انقدر بده مثلا انقدر بیت میدی یا انقدر تخفیف فروشه، مثلا بخوایم اینو منتقل کنیم به حسابت پرایوت کی بده حالا توی قسمت کیف پول میگن شما یه پرایوت کی داری یه پابلیک کی داری پابلیک کی مثل آدرس شما حساب بانکی توئه پرایوت کی مثل رمز دوم کارتتون رمز اول اینترنت رمز اول کارتتون رمز اینترنت بانکتون میمونه که نباید به هیچ کسی بدید بریم ما الان یه دو سه تا مفهوم با هم رفتیم جلو میگن توانا با باید هر که تمرین کنن برای این حوزه ای کریپتوکارنسی خب ما یه دوره هشت جلسه ساعته داریم و اگر بخواد مطالب رو کنه احتیاج به این هستش که شما تمرین کنیم من الان یک بحث توکن رو مطرح کردم یک بحث ایردراپ رو مطرح کردم و حالا الان هم میخوایم بریم سراغ آی و خب اینا تفاوت با هم داره تفاوت ها رو با هم داریم توکن مستعجر یک بلاچینی بود و اومد یک قرارداد رو را تراحیم میکرد که یک سری عملیات انجام بده قرارداد حوشمنده چیه که جلوتر با هم بینیم و آی سی او اینیشال کوین آفرینگ یا یک عرضه است میتونه کوین و توکن باشه همونطور که میبینید اینجا مثلا آیوتا ای تی اینا جز موارد بود یا انکستی که اصلا کلی هم روش پلتفرم قدیعی داره بابت همین او ها و قرارداد های حوشمند بازدگیه هاشون رو نگاه کنید روهای ای, ای تی چیه؟ دو هزار, دو هزار برابره داشتون توی اینترنت دنبالی میگشتم حسن آدم که توی این حوزه پولدار هستند که بحث جلسه بعدی مونه دیدم به یه مقایه از اون تایتل که خود گوگل توضیح می نمیسه. یه اسمی رو نوشته بود تو ذهنم نمون که اومده موقعی که بیت کوین 12 دلار بوده هزار دلار از مادر بزرگش چیز میگیره پول قرض میکنه و میاد میره بیت کوین می‌خره چون مادر بزرگم هم بوده و میاد رو حدود 100 دلار میفروشه خب ببینید این اتفاقات خیلی افتاده دیگه واقعا اگه آدم بدونه که این چقدر میتونه رشد بکنه شاید حالا حالا فروشنده نباشید من همیشه این سوال رو تکرار میکنم تو کلاس ها میگم که بیت کوین چقدر بشه میفروشی همششه این سوال اگر شد 100 هزار تا همه رو میفروشی شد 500 هزار دلار همه رو میفروشی م رو میفروشی شد یه میلیون دلار چی؟ من تو اون مدل S2F تا 10 میلیون دلار هر یه واحدش داره تخمین میزنه حالا مثلا 20 سال دیگه است یه عرص خیلی خوبیه برای مثلا یه خانواده بده. بخوام بگن این داستانه خیلی سوال مهمیه بسته به اون تکرافیتتون داره، دسته به اون شرایط اقتصادیتون داره، بسته به داره دیدیم تو بورس مثلا یه 5 درصد میخوره، باعثی فردا یه 5 درصد, درصد دیگه و همچی صف فروشی میشه که خب اه واقعا اه این اه داستانیه دیگه و خب حالا عرض اولی سکه که با هم تعریفش رو هم داریم میبینیم یک مدل روش تأمین مالی هست و ازش دارن خوب استفاده میکنن ببین ما یه هارد کپ داریم یه کپ توی که انجام میشه تأمین مالی میاد میگه من سافتکپ هم کفه تامین مالی میگه این پروژه زمانی اجرا می شود که مثلا 100000 دلار من بتونم جمع بکنم و هارد میگه بالاترین رقمی که من لازم دارم برای اجرای این پروژه مثلا یک میلیون دلاره و شرط میکنه تو آی سی او توی وایت پیپرش همون سفید نامه میگه اگر عدد من از سافت کپ کمتر شد یعنی نتونستم 100000 تا رو جمع بکنم چیکار میکنم پول همه رو برمیگردم یا حالا مثلا یه توضیحی داده. شما حواستون باشه که این چیزا باید توی وایت پیپر مشخص باشه یا نه اگه تو وایت پیپرش مشخصین سو وبسایتش بعد مشخص کرده باشه یا در قالب یک ایمیل تو یا تو فروم‌های مختلف جواب داده باشه. و نتونستی صد هزار دلار جذب کنی، تکلیف که من دادم چیه؟ چون پروژه اجرا نمیشه دیگه، فعل شده همین مرحله اول. مرز بین کلاهبرداری و شکست پروژه مثل مو که و اگر شکست بخوره پول مردم رفته دیگه تو پروتکلی داری برگردونی یا نه میگه من مثلا انقدر هزینه کردم رفته دیگه هرچه چه بادا باده ولی خب این مهمه بعد حتما نگاه بکنید خب من اه... یه استیکینگ اینا اصطلاحه دیگه استیکینگ اه... کرپتو استیکینگ چیه یعنی در لغت به معنای دریافت سوده خب این که حالا دیکشنری هم به من همینا میگه ولی خب این مفهوم توسط سانیکینگ و اسکاد نادل ایجاد شده بود یه کوین میبونن پر کوین هست و دو تا روش برای این دریافت سود وجود داره من یه ویدیویی تهیه کرده بودم توی کانال یوتیوبم گذاشتم شما میتونید مثلا با بیت کوینتون وام بگیرید یا اینکه سود بگیرید خب این دوتا نکته مهمه دیگه وام گرفتن و سود گرفتن در صداش هم مشخصه دیگه مثلا تا 5 درصد بهتون بهره میدن بین تا 10 درصد هم بهتون وام میدن و متناظر شما اون کریپتوتونو دارین قرار میدید یا این کریپتوهایی که دارین توی مثلا کیف پولی مثل تراس ولت میذارین که سود دریافت کنید یا توی صرافیای میذارید مثل بایننس که بهتون سود میده چه جوری اصلا اینو برای چی باید سود بدن مگه چیکار میکنن با کوین شما با اون مثلا بیت کوین شما با اتر شما یا حالا هر کوینی که داره تعریف میکنن ببینید که اینا شبکه‌هایی رو تعریف می‌کنند پلتفرمایی رو تعریف می‌کنند اه... که تهیه میکنن که وقتی این کوین‌های شما روی اون پلتفرم قرار یعنی شما می کوینت در اختیار این، می리즈 به کیف پولش، در اختیار این، می리즈 به کیف پولش. این یعنی چون کیف پولش می‌بره روی اون پلتفرمش. وقتی که اه... میاد اه... یه قراردادهایی می که هر چقدر تعداد این کوین‌ها بیشتر باشه، تایید تراکنش ها سریعتر و بهتر انجام میشه این عملا داره با پول شما میره یه پول ایجاد بکنه با سرمایه شما میره یه سرمایه‌گذاری بزرگتری انجام میده و از اون محل یا منابع مالی دیگهش داره به شما سود پرداخت میکنه در نظر داشته باشید اگه یه جایی کیف پولی دیدین که مثلا استکینگ داشت شما اگه کیف پول ها دقت بکنید و حتما حتما باید معتبر باشه این زیرپله یا همشون کلاهبرداره و پولتو رو میزنی دیگه هیچی دیگه بوده دنباله منابع مالیتون. تو قسمت کلاهبرداری یا آخر این دوره من در مورد روشهای کلاهبرداری و کلاهبرداری نیجریهایی که وجود داریم سابت کلاهبرداری این با هم کلی مطلب داریم صحبت خواهیم کرد. وایت پی که گفتم همون سپیدنامه، ارقا سفید، سپیدنامه یا گزارش جامعه یک سند رسمی در خصوص تاریک کار برای تامین سرمایه نظر. وجل به نظر سرمایه گذاره شامل معرفی محصول هدفش فناوری سرویس‌دهیش و و نیازی برای آیسی کردن یه نمونه براتون گذاشتم توی این فایل ها جلسه بعدم یه نمونه دیگه بهتون میدم این نمونه فارسی بیت کوینه ولی اگه بتونم اینو پیداش بکنم همین الان براتون آپلود بکنم که ازش استفاده بکنیم مربوط به یه دو آیسیو ایرانیه و فکر میکنم که براتون بتونم مفید باشه یک چند لحظه اگر به من اجازه بدید من توی این آرشیب ببینم بتونم پیداش بکنم در اختیارتون بذارم